Sistemul medical, zguduit de un nou scandal uria, descinderii masive într-un spital la loguina unui medic acuzat de luare de mit. Oficerii Direcției Generale Anticorupție, DGA, împreună cu polici sub Fac lung perchezicii într-un spital din Târgu Mureș Subliniere subliniere îi încă unui medic cercetat după ce ar fi cerut de mai multe ori mit unor pacienci ca să îi opereze. le vin la aproape un an după sesizarea făcută de un fost pacient al medicului. Potrivit Direcției Generale Anticorupție, în acest caz, o persoană a făcut denunc la sediul Dgamure subliniere în 3 mai 2017. Fostul pacient s-a plâns ce un medic specialist chirurgie cardiovascular din cadrul unui spital din Târgu murea subliniere i-a cerut o sumă de bani pentru realizarea unei intervenții chirurgicale. Denuncul a fost înregistrat la parchetul Tribunalului Murea Subliniere, conform news.ro. Dosarul penal vizează sever subliniere infracțiunii de luare de mit în formă continuat de către un medic specialist chirurgie cardiovascular din cadrul unei unități medicale din târgu mure Subliniere, constând în aceea ce, în repetate rânduri, acesta a condiționat actul medical, respectiv operația asupra unor pacienți, de primirea unor sume de bani